السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع على شارع شهاب الرئيسي شقة مساحة وعشرين متر بالفرش وبالأجهزة وبالتكييفات شقة مزيتها ان هي توضيب جديد اول حاجة عندنا هنا ده باب الشقة اللي بنخش منه اول حاجة بتقابلنا المطبخ تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها اسفل الفيديو للشقة عمره مدخل واثنين اسانسير ده عندنا مساحه المطبخ طبعا المطبخ كامل بالاجهزه بكل حاجه عندنا طبعا شايفين شغل الجيبسون بورد واللزبوطات والاضاءات الارضيه كلها بتاعت الشقه معموله بركه ده عندنا اول حاجة الريسيبشن طبعا شايفين توضيب فرش موجود ستيل الشقة طبعا كلها على الشارع تكييفات موجودة سبليت الشقة على الشارع ده عندنا هنا السفره ده حمام الضيوف طبعا شغل الزبونتات موجود في المكان كله نرجع تاني للريسيبشن وهنخش على جزء الغرف ميزة ان دي طرقة التوزيع نخش اول حاجة خالص هو نلاقيها الأوضة على الشارع ميزة ان الشقة نورة. بس يمكن احنا فاتحين السبوتات واللطقات عشان تشوفوا التوضيب بعد كده بنطلع بنلاقي هنا الحمام اللي بيخدم ثلاث غرف بعد كده بنخش على الغرفه الثانيه فيها الدولاب التكييفات بعد كده هنخش على الغرفه الثالثه دي الغرفه الثالثه عندنا هنا دولاب كبير مساحتها كبيره جدا الغرفه اتمنى لو الشقه اجيبكم تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر نوصل اكبر عدد من الناس واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم التفاصيل كلها كامله هتلاقوها اسفل الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته